قصيدة آه لو تفهم الكلام للشاعرة دكتورة أنا لا. إن لم تقرأ ما بين عيني إن لم تقرأ ما بين عيني إن لم تفهم دقات صوت قلبي إن لم تقرا ما بين عيني إن لم تفهم دقات صوت قلبي إن لم تسأل نجوم ليلي وقمر سهل آه إن لم تقرأ ما بين عيني إن لم تفهم ذقات صوت قلبي إن لم تسأل نجوم ليلي وقمر سهل آه آه لو فكت الرموز عن سطور شعري آه هو لو فكت الرموز عن سطور شعري وأطلقت العنان من لسان أن يسترسلوا في الكلام لعرفت أنك حبيب قلبي. آه لو الرموز عن سطور شعري وأطلقت العنان من لسان أن يسترسلوا في الكلام لعرفت أنك حبيب قلبي وأنك من شيدت لحب مدينة من أجله وأنك من تطفأ نار الشوك الذي يسكن دربي. وإنك من تهدأ حي- من تهدي وبعض جنوني مجنونة أنا مجنونة أنا ولك كان يحلو الجنون مجنونة أنا ولك كان يحلو الجنون أصارع وحدتي أصارع وحدتي وأهاجم شكلي وأصاب بالفرح دموعي مجنونة أنا ولك كان يحمي الجنون أصارع أختتي وأهاجم شأتي وأسابق في الفرح بها أعرف إنك تمثل كبرياء الرجولة وغيرة الكهولة أعرف إنك تمثل كبرياء الرجولة وغيرة الكهولة حاول حاول أفهم غضبك وسوء ظنك احاول افهم غضبك وسوء ظنك ولكن انت كصعلك من نار تشتعل دائما في ساحه اللقاء احاول افهم غضبك وسوء ظنك ولكن انت كصعلك من النار تشتعل دائما في ساحه اللقاء اخاف من ضياع في حلقه اكتئاب أخاف الانفجار والانهيار في حلبة الكتاب أخاف الانفجار والانهيار في حلبة الكتاب تترجى فيك أن تقرأ ما بين الحروف تترجى فيك أن تقرأ ما بين الحروف كنت تعرف مدى الإغراق في مدائن هواك أحاول أحاول أفك طلاسم كلماتك وأحل عقده السلام أخاف أخاف الإنفجار وأنه... والانهيار في حلبة الكتاب وترجى فيك أن تقراوا ما بين الحروف حتى تعرف ماذا الإغراق في مدائن هواك أحاول أحاول أفك تلاصل كلماتك وأحل عقد السلام ولكن ولكن محاول فأنت كالبركان تسول مع الرياح ولكن محالا فأنت كالبركان الثور مع الرياح وتهبط على مدينة حبي بالدخان وتهبط على مدينة حبيب بالدخان وأعصار يدمر أركان الهوى ويعزف بالنجداف في شلال الانتصار أحاول أفك طلاسم كلماتك وحل عقدة السلام ولكن محال فانتك البركان تصور مع الرياح وتهبط على مدينة حبّي بالدخان وأحصى من دمّ الأركان الهوى ويعصف بالمكداف في شلال الانكسار آه لو تفهم معنى الكلام آه لو تفهم معنى الكلام لسكت في الأرواح على مرفا الغرام آهو لو تفهم على الكلام، لسكنت الأرواح على مرسى الغرام، آهو لو تفهم على الكلام، لسكنت الأرواح على مرسى الغرام، معك يا دكتورة أمل، أنا